بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسپورٹ اور پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے شو کرکٹ کیفے میں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے میں ہوں بات کریں گے پاکستان سوری پاکستان نہیں انڈیا اور بنگلہ دیش کے میچ کے بارے میں بہت ہی دلچسپ میچ ہوا سمیر بتائیے گا ذرا کس طریقے کا میچ ہوا اور تھوڑا نا پاکستان ہو گیا اب پاکستان کے تو لگ رہا ہے پاکستان کے تو چانس ویسے ختم ہو ہے میرے خیال سے اگر دیکھا جائے لیکن وہ پھر قسمت پہ باتیں کیا ہوگا فیصلہ کل اگر کل پاکستان نے افریقہ کو ہرا دیا سنڈے والے دن یا تو نیدرلینڈ ہار گئی افریقہ نیدرلینڈ جیت گئے افریقہ سے یا زمبابے جیت گئے انڈیا سے اچھا سب سے پہلے بات کریں گے بنگلہ دیش نے جو ہے ٹوس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا انہوں نے چیز کرنے کا فیصلہ کیونکہ میں نے मैंने जैसे آپ आपको بتایا انڈیا جو ہے चेज करने में बहुत زبردست ٹیم ہے میں کہتا हूं इंडिया को सैल्यूट पेश करता हूं इस वजह से क्योंकि चेज इंडिया से अच्छा में कहता हूं कोई नहीं करता और पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 184 रन बनाए 6 विकटों के नुकसान पर 20 ओवर में جواب میں جب بنگلہ دیش کی انگ کی بات کریں انہوں نے جب سٹارٹ کیا تو بہت ہی نا خراب ہو گیا لیکن سات اوور کا میچ ہو گیا تھا میرے خیال سے ستر رن ہو گئے تھے تقریبا یار آپ دیکھ سکتے کہ امپائر نے آج بھی تھوڑا بارے میں بات کریں گے سات اوور کے اندر تقریباً اکتر رن بنا چکی تھی بنگلہ دیش کی ٹیم اس کے بعد بارش ہو گئی پھر چانس ایسا ہو رہا تھا کہ بنگلہ دیش کو جیت دے دیں گے کیونکہ بارش رک نہیں تھی جب بارش رکی تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ میچ کو جو ہے سولہ اوور تک محدود کیا جائے और को 151 का जो है वीन दिया गया उसके हां बांग्ला लेकिन तारीफ करेंगे उनकी वो जो रिटर्न डाद लिटन बहुत ही जबरदस्तों से बोलते हैं ओपनिंग इसे करने बोलते और बहुत अच्छी उन्होंने हिटिंग भी करी इसके साथ लेकिन نصیب اور قسمت خراب تھی ان کی وہ رن آؤٹ ہو گئے جب تک وہ مزہ نہیں ہے اس دن تو جیتنا ہارے یا جیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا چلے میں بتاتے ہیں ہمارے انڈیا کا اسکور کارڈ انڈیا نے پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے جو ہے ایک سو چوراسی رن بنا سب سے پہلے کے لاؤل ان کے اوپننگ بیٹسمین بتیس پر پچاس بنا انہوں نے روہت شرما کیپٹن آٹھ بالوں پر صرف دو رن بنا سکے کوہلی کوہلی کی بات کریں گے چالیس پر چونسٹھ بنایا سوریہ کمار یادو سولہ بالوں پر تیس بنایا اور ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں نمبر ون بھی آ گئے بیٹسمین وہ ہاردک پانڈیا صرف چھ بالوں پر پانچ رن بنا سکے دنش کارتک کی وکٹ کیپر جو ہے پانچ بالوں پہ سات اکشر پٹیل چھ بالوں 6 खाते रही, रही साठ रन बना लिए बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से नाई पावर प्ले में मुश्किल से चालीस से पैंतालीस रन आ रहे हैं लेकिन बांग्लादेश ने आज साठ रन बनाया वो भी बगर किसी विकेट के गुणवार उसके पास शंटू और लिटन डाज ने बड़ा अच्छा खेला लेकिन यह के शंटू शुरू में थोड़ा स्लो खेल लेते थे लेकिन लिटन डाज हर बॉल पे हिट कर रहे थे लेकिन यार एक मैच आया था आ गया था मुझे तो लगा था बंगला ये मैच जीत गई لیکن اس کے بعد بھی اگر دیکھا جائے بنگلہ دیش نہیں کر بنگلہ دیش, دیش تا تا نے آخر تک چھوڑا نہیں ہے ویسے انڈیا کو بھائی بول پر رن چاہیے تھا بنگلہ دیش نے بہت ہی زبردست قسم کی بیٹنگ کری ہے بالنگ میں تھوڑا سا پٹ گئے تھوڑا سا شردا ہو گئے لیکن بیٹنگ بنگلہ دیش نے بہت اچھی کری بہت قریب جا کے اس میچ کو ہارے ہیں چلے آپ بنگلہ دیش کے سکور کارڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں شینٹو نے پچیس گیند پہ اکیس رن بنا لن ڈال نے ستائیس گیند پہ ساٹھ رن بنا تین چکے اور سات چوکوں کی مدد سے شاکٹین بارہ بال پہ تیرہ رن بنائے حفیظ حسین نے پانچ گیند پہ تین رن بنائے یاسر علی نے تین گیند پہ ایک رن بناسن نے تین بال پہ چھ رن یہ جلدازی میں بس ہار گئی بنگلہ دیش اور تسکین احمد نے سات بال پہ بارہ رن بنا اگر بالر کی بات اگر دیکھی جائے تو بشور کمار نے تین اوور میں ستائیس رن دیے ارشدیپ سنگھ نے چار اوور में اڑتیس رن दिए محمد شامی نے تین اوور میں پچیس رن دیا اکشر پٹیل نے ایک اوور میں ایک اوور کرایا اکثر پٹیل کا سمجھ نہیں آئی بات ہے ایک اوور کیوں کروایا आ, سپینر پٹ تھے نا اس وجہ سے